היי חברים, איזה כיף שחזרתי מילו, אז תקניתי אוסף שоו. כן, כמו ש퀸 אמרו, סегר מודאג או לא, the show must go on. לגלר, ואנחנו קנו כל הדלונים, זה מניחים, من כל הס zoomים, ואני קון בקוט. מה זה דיקאוני? אל תקשיבי, אבל מזגל לירוני, שיש שפ... לנו פה יום מזגז אבי, והelah יאלוני שיגיימ לכאן. היום. לא מאמין רחינו גיימ לכאן יום? כן. טוב, זה כתולי ותקשיד את היד. טוב, אבל <laughs> מה שאתלוי לא, לא מהעולם הזה. תקשיבי, <laughs> קוקי, השאפ, משהו. די, נועה. חבל לך, אז מה אני נגמר? רק תוכלים פה בישראל בדיור, לא מספיק אילו, הסגר, מה נסגר? תקשיבי, הסגר הזה גמר עליי, זמנה, תקשיבי. Yeah, זהו, yeah. זהו, נגמר, זהו, נגמר, זהו, נגמר. אבל כן. תאמיני לי שהפעם זה שווה את כן, טוב, אז yeah, בואו נתחיל. ען, מי לדעתך השחקן שזו הייתה השנה שלו? אה, עומר חזן, אה, מאור שוויצר, דניאל ליטמן. תכלת שלושתם, אבל נראה לי שהשנה דניאל ליטמן ממש הסכם בתל תודעה שלנו אחרי שנים שהוא משחק בסדרות נוער ממש רציניות. טוב, האמת שהוא היה פייבורית שלי בחממה, אני חייבת לציין. או, אז אה, נראה שכולנו קצת שכחנו איך הוא מול העיניים, ואני ככה באמת אחורה ומצאתי תמונות שלו מלפני שמונה שנים בחממה, וזה אלם. וואו. ה-לם. טוב, אימאלי, את לא רוצה לדעת איך אני הייתי נראית לפני שמונה שאני מזבי. אורך, שים לנו תמונה. לא, לא, לא, לא, לא. אוי ואבוי, השם ישמור. כמה מצפקות, אה, אלוהים. תגיד, איאן, את חווית פעם תחייה מגבר? נראה לך. נו, תדמי את תגיד. סתם, נו, ברור, מי לא חווה נכון, אבל את יודעת, זה באמת מה שבנה אותך. כן, חד משמעית, אבל למה את שואלת? כי קרינה ליה, מערך הגדול אתה רוצה לישון איתי? לא. למה? לא. למה? ככה, נשמע. לא יש לי מין ג'וזי ככה בקלות נוטה. מה חושב שככה זה יכול להיות אחד אחד, ככה שאתה לישון איתי בכלל. טוב, דחייה מול מדינה שלמה זה פחות נחמד, ועוד קרין. אני לירוני, התוכנית האח הגדול, לא מפסיקה לעשות, מה זה רעש? תראי, כל פוסט שלנו בישראל בידור זה מיליוני לילי. לגמרי. לי לי. אבל הדעות <laughs> קצת חלוקות, כן. יש uh, חיוביות ויש ליליות. יש כל מיני, אני דווקא מאוד אוהבת העונה הזאת. תשמעי, גם אני, אבל uh, ליאנה עיון, uh, להבדיל מאיתנו, פחות מתחברת בלשון המועטה. היא אפילו כתבה סטורי ארוך מאוד בנוגע לכך. די, אהן, מה היא כתבה? אז שימי לב, לבן שאלה, מתי מציירים קו אדום בין טרש לבין קרקס אנושי עצוב ואפל? ככה זה היה. אז בי, ועכשיו אני אצטט לך, בצורה הכי ברוטלית וגסה, התנהגות אלימה על גבול המפיונרית. אני נשארתי חסרת מיליון. כמו בכל יום יש לנו פה טיפ יומי מסלב, בנוגע לאיך להעביר את הסגר והפעם, קבלו את הטיפ של השחקנית הבינלאומית, מורה נטי זה לוקח אחר כמה שניות, שימו להם. הלו? סבתא? כן, כבר, מה נשמע? מה שלומך, סבתא? תודה רבה למורה נתיאס על הטיפ היומי. רגע, את לא מורה ללכת לראיין את אלא, אלון וגל זאבי, קדימה? טוב שהזכרת לי, ביי חברים, הלכתי. שלום מלא, שלום גבר, שלום טוב, מרווים <laughs> אמת. <laughs> אתם מרווים? מאוד. מה שראיתי, המחשבות שלכם, שты תדרגו עוד ממה תדבר על זה? ראיתי <laughs> את זה, ועכשיו זה או זה. איך זה את אתה אקזז זה, כיף. כל אחד ליריבר זה, אנחנו. אז תחקו, תחקו, אמה עוד ממה? אחד ליריבר, מישחק כמו ממש ממש טוב. כל אחד ליריבר, זיכרון. השף בבית של בארדיה כוקי, وكل אחד בתורוד צחק ליריבר. שני כלוחשים, אם תצליחו שלנו. זה להרים את התוכלוס. אבל אנחנו נוכל היום משהו. אני מבטיחה שתוכל היום משהו. כי זה הדבר החדש מתחיל לדינורי השאלה הפרושה. אלך מה לדאוג. משהו מאוד מאוד מאוד טעים, תצליח, אז אולי אני אשאיר אותך בסדר, בסוף אני אני אדעת לשמור את הסוף. טוב, אלה, את מוכנה, תהיה ראשונה, מכון את Lady שתי לא אצלח, לנו פה פיפן חברים, סימולב למנה המדהימה והמקסימה הזאת. אתה צריך לשאול אותי של בעל אדי. I'm going. שוואר מהפרגית. תדעו שזה נראה טוב, חברי. זה ערען, מדהים. אני יודעת שהיא תרצתת בזה ביס, ממש עוד טיפה, ואם את מוכנה, שאלה. אני אתחיל במשהו עדין, בסדר? אוקיי. זה מר יותר טוב? לירן דנינו או בנזיני? אני רגעת שיש לך בקליפ של בנזיני עכשיו. נכון, אז אני אשאר ו... באמת? אני אשאר שאתה נשמועת קלות על זוגיות? חס וחלילה. למה? כי לא, למה להמציא שמועת? למה חס וחלילה אבל? כי זה פחות הטעם. אה, אוקיי, זה לא מתאים לזוגיות, כאילו זה... נאו. בוקלית, למה אני יותר מתחברת? כן, בוקלית אוקיי, בסדר, אז ללירן. יאללה. בוא נראה. ‫את הפן. ‫-כמעט, אבל של בלעני, חברים. ‫-וואו, זה רצון. ‫אני הבנתי שהיית ככה אמור ‫להשתתף בריאליטי. ‫אח, אח, אח, אח, הגדול. ‫האם זה נכון? ‫את האמת. ‫היו... האמת היה מגעים מתקדמים. ‫אוקיי. ‫וזה ניצר אחרי שלב כאילו די מתקדם, ‫וכל דבר בעיתו. ‫זה אמור עד במקום גל כזה? ‫-I don't know. You you know? אני לא יודע. אתה לא יודע? אני לא יודע את התitel. ותגיד מה אתה חושב על אבל מה אתה חושב? אתה חושב שты לא על התitel? לא בדיוק. מה אתה? מה אתה חושב על אבל? גל גל גל החיים שלי. ואמת שישו לא אחד הסיבות החודדות שאני שם חיים. וגם מחברה טובה מנפני את זה בעבר לאח וזה, אני מאוד מאוד אוהב את הליאור אתה חושב שזה עשה לה טוב אחר גדול? אני חושב שזה יעשה לה טוב אחרי זה, אם אתה יודע למטב את כל הצדדים החיוביים שראו בה. כי באמת אני כן חושבת שכרגע זה עשה לה טוב. מראה הרבה צדדים אנושיים רגישים את התבגרות שלה. קדימה. אווו. עוד פעם. אתם מצריכים לתחיל להעווים טוב טוב שם, על הזיכרון. לא אני, וandy ما קרה טוב טוב על הזיכרון, כי היה פה כבר פעמים חרים, לתוך הפה, היא עושה את זה ביס יותר גדול לו, שזה באמת לא מזיז לך, כמו שאת אומרת, טוב, וואו, אוהבת חרים, חברים. איזה הל... וואי, חברים. תם דבר לא מזיז. שום דבר לא מזיז. אה, לך? הלא, בבקשה. יאש. כן, כן, יגבר יודעת מה, יוסקי כבר פתחה את המנה. הופא! אה, כן, הצלחת. הצלחת ואת מתפנקת במנה מאוד מאוד טעימה, מינוצ'ווארמה, איום את מוכנה להתבבס מאוד מאוד מגרה? אמת שגבר לי בא לאכול אותה. אימא ליי זה ריח, אתם לא מבינים. תתפנקי בבקשה, כל זה בשבילה, חלא. וואו. זה טוב, ها? לא אני יודעת את רוצה לאכול. יכול להתפנק גם? אני לא קרגה, אבל אני מוכנה שבסוף אני תרח אלי טוב. אז מה מבינים כן? ברמון. מי זה? זה? מי זה? זה? קדימה גל, אופה. אוקיי, קרפצ'יה. קרפצ אם הוא, טוב, הוא המנה שהוא רוצה, כי אני זוכרת שהוא הרים את זה. זה, קרק... או זה או זה. אוקיי. רגע, רגע, שנייה. הקרפצ'יה יו של ברדי, חברים, שוו! הוא הצליח. בתיאבון. אך, זה מגרה. אתם שומעים את הקריספיות של המנה, חברים? את שומעת או... את זה אלה? כן. מה הטעם, גל? טוב. חשוב לציין שקוקי, השאף שלנו, הכין את המנה תוך דקה. טוב חברים, אני יודעת שאתם כבר ככה התחלתם לזכור, אז ברשותכם אני רוצה לעשות סדר משלי. Okay. תודה רבה. Okay. אתם יכולים להסתובב רק ולא להסתכף, תודה. שמו הם חכמים והם טובים, אבל הם לא יצליחו. יפה yeah, <laughs> הזה. אוקיי, mm -hmm. okay, מוכנה לשאלה? אני אמרתי רמה, אז אני מכינה אתכם <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו, את יודעת, עוקבים אחד אחר, עוקבים באינסטגרם, אבל לא, לא מדברים. למה? זה... פחות בקשר. מה, החברה שלו פחות אוהבת את היחסים קיים? לא יודעת. את חושבת? מה, איפה יודעת? עניין שלו. וואלה, היא נראית אחלה בחורה, אני חמודה מאוד, אני לא מכירה אותה. הוא ניתה לא, זה לא, זה פשוט, את יודעת, כל אחד בחיים שלו, וזה הכל, את יודעת, מה שהיה עליי, נשאר עליי. שאני עולה לי עלך עצדה, אבל לא יודע מה ו... איכם, בלות. אוקיי, ואסי שזכה, את בקשר איתו? חד משמעית, לא. למה? כזה חד משמעית? אני מאוד אה, חיבבתי את האסי, כנראה שהצבעה שלי אה, לא לטעמו. את לא בקשר עם ש... אף אני בקשר עם אה, אדי ביטי וניקול רזניקו, ואני מתה עליהן, והן טובות, ו... חווה לי על כל השאר, למינה? אתה באמת עברת המון המון דברים בישרדות. עם ירדנג'רבן אני גם בקשר. גם בקשר? כן. כזה היא בחול, אבל... זה מצחיקי דווקא אנשים שלא הייתים בברית, את שלהם היום. נכון. זה כזה מצחיק. זה עצוב מאוד, אגב, כי אני לגמרי הייתי מחוברת שם מכל הלב לאנשים שעשיתי איתם את הדרך שם. מה את חושבת על השיח שהיה למהור מהאח הגדול? הובלתי השנה, קמפיין נגד בריונות ברשת. קושי מאוד, מאוד גדול שאנשים לקבל דעות של אחרים פה בארץ, וזה פשוט אה, לסכול בן אדם ולעשות לו אבל בחוץ. גם אם אתה לא מקבל את הבן אדם, גם אם אתה לא מתחבר, לא אוהב, לא צריך אה, לגרום לבן אדם, אה, תחושה של, אה, את יודעת, שהוא לא ירצה לצאת מהבית, כן. אני חושבת שזה אסון, אבל... אה, זה מה שיש, ואנחנו פה כדי לשנות את זה, וכדי... לזאת לה... המדלת התופעה הזאת, אז זה ביותי אפשרי. כן, כן, לה... חד משמעית, כמו... אני, אני מרגישה שכל אחד צריך לקחת אחריות אישית על שלו, וכן, מי שיש לו את להשפיע על אנשים אחרים, לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהגיד, די ליד הקלה על המקלדת. עד דיברתי את האחרי הקמפיין הזה <laughs> בכל זאת, אמרת שהובלת אני... אותו? <laughs> <laughs> לא, לא, אני, זה משהו שקרה לפני כמה חודשים, אבל okay. כן אני מלווה ילדים שקשה להם, ויש לי אוזן קשבת לכל אחד כמעט שהיא פנה <laughs> אליי. <laughs> חיללים, <laughs> <כשה> פונים אליי חיללדים שאומרים ברנות אני באמת משתדלת לעזור. זה. אך מחושארה קסא תי פונת פחודה הייתי אומרת. באלזוטהנו. באלזוטהנו. אולי אשתך הקורון? גאל מחושארה. לא לא לא. לא לא לא. אגזרתי מה שגאל הקורון אחב מסחוב. אין השאלת של זה אפשר לדבר שלגבה. גאל אתה בחרה השיללה באמת באמת קשה שלך. כן. tan tan יש מישי אחרת בביבZA שאל הקבينة שלך? אחי מלווה? אבל בקנות לאGER. לא מישהי ספציבית שהיא כאילו בהכוונת שלי, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שכרגע, אני לא יודע אם אני בנוי לעוד איזשהו קשר שהוא מתוקשר, זאת אומרת המילה מחוירת הזאתי, כי זה... זה בוא, בוא נלסוד את זה דווקא מהצד השני עכשיו, לא... אוקיי, okay, אז מה, אני אקל עליך? אני איתן שמות, אוקיי? Okay? ואתה תגיד לי אם הייתי יוצא <laughs> שמות <laughs> של <laughs> בנות <מאבין> מהתעשייה, <אתה> בסדר? <laughs> אם הייתי יוצא איתן או לא, <laughs> <אז> <laughs> אני יתחיל יתחבר. אני אני לא מנסה שידוך, אבל ככה, בודיקת בקלאלי, בסדר? בודיקת האיניא, בודיקת האיניא, כחח השתח. ליללי. אני לא אוכל, אחד מהיתרבה שלי, אני לא אוכל. אז זה יתור? זה יתור לא? לא. אני לא לדייחח שילל. آח, שוחבאי לא. לא. אוכל לילח, אחד מהיתרבה שלי. כי pushed אמרה לא. לא. מוחום, ארוך, שחור, זהו. את בלונד... לא יודע, בלונדיני לא... זה נשמע כמו ירדן וי, זה למרות שיש לך חבר, אבל... זה אתה התקס. אפשר מאוד מאוד מביך להגיד לילד זה, אבל לא. אז בלונדיני זה יפה, כן, משותני לא... אז לא, זה בסדר, אתה יודע, הטאם בלו היה הכי אחד משמעית. הנה, את זה את חבל שיש לך חבר. חבל. לא זה הדרמטי. חבל שיש חברים, יש לנו פה דרישה יעל, אם את שמעת אותנו גל. זה היה קרפור אבק. טרי עם נכוחות. טרי נכוחות. הוא מבשל. מנות ממש טעימות, להגיש עד למיטה, אבל התפוסה אז לא משנה. גל, אתה מוכן? כן. אז קדימה, לך על זה, בבקשה, בוא נראה אם הוא שרח שלך, הוא באמת ככה טוב, או שהוא קצת פחות... אני מלכה את זה מפה. מפה. כן, את מרגישה... אולי, בוא, בוא, תעימי רגע פה, אני לא, לא חשתי כאן. יאללה, יאללה חשתי כאן. קדימה, גל. אופה, או, יאס! קבל בלטינמון, המנה של בלדי. בבקשה, אני לא יודעת תצליח את, את הצד השני, אני ככה אומרת שאם כן, אתה מנה מאוד מאותי, אימא. טוב, לא, רגיש לי, עכשיו אני يلا انت تعال ازور لو كاف انا ما رجيشهش ده بوك يلا انت موخر ده هو ده دي سما لك لهريم ده هو ده ده يلا كديما لهو يلا تريمو اه اه اخ اخ انا خوخات وباولبان خويريم بمتشوب فين امون ده زي كيف كباب بالكنامون دي حتيخه رجيشينت زي ما يشيم بطعم ايه ده كيف توي يخل داخل طيب اا جال وايلا תפנקו תם תפתיעו אותם תראו מה אנחנו רואים לכם משירות הביתה ייי תודה, תודה לרסים של באלה ני כי זה באמת תחולו להתפנק ולהכין ארוחות שף בדקה קובד אתם <laughs> שם חברים בבית תגידו אנחנו פול למטה עם גל ואלה באמת מתיימים ככה לצאת לדייט <laughs> היינו ממש כיף <laughs> נפגש בתוכנית הבל ידרו בוי אבתי פיקניק בוא נסתם יאללה אלכו אבל חברים בתאדו <laughs> ביי ביי